أحد الأخوة بعث اسئله من مصر ولكن اسئله كثيرة عن حد ونختار منها أحد الاسئله على الأهم كما ذكر ذلك الناس يفرقون بين ما يحل بعقد الزواج ويسمونه كتب الكتاب وبين ما يحل في ليلة البناء فهل هذا الفرق له أصل في الشرع وهل إذا جامع العاقد زوجته في بيت أبيها يكون آسما وهل يجب استئذان الولي عند البناء بها مع العلم بان العقد الشرعي قد تم. هذه الاسئله فيها بعض الغموض والجواب ما ما دام العقد الشرعي تم عقد الزواج الشرعي تم بالايجاب والقبول من الولي الشرعي والقبول من الزوج وحضور الشاهدين العدلين فإن الزوجه تكون حلا له للصفاء اذا سوفت الشروط. ولا فرق بين كونه يجامعها في بيت مستقل او في بيت اهلها اذا جعلوا له محلا في هو زوجته لا لا حرج عليه ان ينام معها ويجامعها وكذلك لا حاجه الى استئذان الزوج الى استئذان الولي في الدخول بها اذا كان الامر قد حصل أن له المكان معها وطالت نفوسهم بذلك اما ما يقع ما يقع في ليله البناء هذا لا نعرف مراداته ان كان مراد إذا بنى بها يعني دخل عليها كما يسمى في اللغة العربية وفي العهد الأول وقد بنى بها إذا دخل عليها وعقد عليها إذا العقد فإذا العقد يحلها والبناء عليها والدخول بها وقد يجري العقد ولكن يمنع من الدخول لأسباب فإذا كان العقد قد تم ولكن أهلها لم يرضوا بالدخول فلا يدخل عليها بل يصبر حتى يسمحون بالدخول عليها لأنه إذا دخل عليها من دون علمهم أو أو ظهرا عليهم قد يفضي هذا الى شر عظيم وفتنه وقد تتهم البنت بانها اتصل بها غير زوجها لان يعني الدخول هو الاعلان النكاح دخل عليها سرا او بصفه غير معلومه غير مالوفه قد يقع ضرر بينه وبين اهلها وقد تتهم البنت اذا حمل بان هذا ليس من زوجها لانهم لم يعلموا دخوله بها فلذلك ينبغي ان الزوج لا لا يعجل حتى تتم الأمور بالطرق المعروفة المعروفة وحتى يدخل عليها الدخول المعروف الذي ليس فيه ريبه ولا شبهة نعم إذا وقع هذا نعم ولكن عليه نعم لو بها عليه إيه؟ لو جمعها يعني لو وقع مثل هذا الأمر هل يكون آثما في ذلك؟ إذا كان يترى التبع شر يأتب يعني معناها أجاءهم إلى شر أو أجاءها إلى شر ينفشي عليها أن تتهم بالشر ويظن بها أنه زنت لأنهم لا يعرفون أنه دخل بها ولا يعلمون ذلك <تصفيق> ما, ما, ما جرت المراسيم المعروفه هذا خطر اما فيما بينه وبين الله يحن له لكن ينبغي ان ترسل البيوت من ابوابها ولا ترسل من غير ابوابها حتى لا يقع بينه وبين اهلها مشاكل <تصفيق> <تصفيق>